Я всем дам, чтобы они ротики позакрывали. Друзья, всем привет! Не выходил в эфир, потому что болил. Был у меня гриб, температура здоровая, и, короче, это только-только начинаю э, оквиговать. Кашель еще остался какой-то, чи верю, чи гриб. Ну, короче, температура была постоянно высока. І нічого не робив Коротше, виздоравливав І в ефір теж не виходив Не забувайте Хвостик вверх Хвостик вверх чи вниз Так, які в нас тут новшества? Зараз нюрки ще чуть-чуть цепну Хоча, Нюрка. На, Нюра. Хоча вона і не голодна. Які в нас тут новості? У нас е, Вроді би, як би, ми ждемо опоросів. От свиноматок е, наших двох. Машки барашки. От наших епок. Ось Вчора я перевів барашку. Ось вона. І перевів я вчора машку станок и что я наблюдаю а я наблюдаю то что ну я б не сказал бы что у них опорослись буквально через неделю ну не сказал бы я во-первых по вымене не видно вымен у них обычная и щось мені меня подсказывает что судя по всему коли ми їх покрили після того, як зробили тйом поросят, вони нормально стояли, типа покрилися. І все. І більше за те час, ну, грубо говоря, 4 місяці, вони в загул не заходили. В загу не приходили і, і ніяких признаків загулу не було. І я думаю, ну судя по тому, що я бачу, що вони не поросні. Ні машка, ні барашка. Не порослення. Якщо я бачу вон по лінді, такі ще рано, ну що вона покрита, поросла, воно видно по лінді видно. Нейжовід кругліє, ну, тобто нормально. Бачу також ж, по обізянці, що вона покрита обязянка. О, обізянка якраз і встала. Розкладись обізянка, ножки позатікали. По обізяні видно, що покрита. Также видно болі-міння. По э, нюрці, ось, ну що, не видно від? Видно ж, так? Да? По нюрці видно, що поросло. А по цим я не бачу. У Ефок така проблема є, якщо вона не покрилася, оце в них таке є. Не покрилася, і все, і не заходить в загул. Я, я це давно обнаружив. Как давно? Может, неделю назад я начал задаваться вопросом, что, наверное, вона, судя по всему, не покрыта. Не ця, не та. Ну, нема живота. Но я бы не сказал, что живет, есть, да? Ну, кто? Я говорю, в этой вроде бы есть, да? Вот что такое. То я всегда раньше делал УЗИ, от врача сделал мне УЗИ. Я знаю, что да, они покрыты, а сейчас это без... УЗІ, що я й кажу, це і виходить, це проблема, угадай мелодію. Вроді би були покриті, а в загул не заходили, і все. А вони не покрилися, можливо. І по зовнішнім признакам вже не видно. Коротше, таке, ось, ось така історія. Ну, по київлянці теж видно, що покрита. Ну це оце я вам кажу, що в УЗІ, по-любому, в таких случаях, звісно, ситуацію вирівнює. Так же, що ми зробили ще? Оттуда з щелівих перевели сюди дві свинки. Со щелівих дві свинки. Так же, друзі, зараз почнуть приїжджати забирати своїх свинок. Свинок більше в продажі нема, бо я ж їх теж не думаю всіх продавати. Там тільки кілька штук і все. По свинкам не продається. Ремонтні свинки отакі от не продаються. Зараз приїдуть, на вихідні заберуть і все. І більше нема. Ну, як більше нема? Більше я не продаватиму. Так що такі, друзі, діла. Также у нас я освободив вчора. Вот эту клетку, где была нюрка. Вот. Там она одервала закручу. Ну, то таке, я и хочу сюда сделать э, кормушку. Ну, поставить или, или туда, под стенку, или сюда. Кормушку и разделить сюда поросят, э, ландрасов. Половину сюда забрать, четырех штук. Их там восемь, четыре сюда забрать. А цих... <клёвь> Київлянка, вони вже підросли вже клітка їх починає будь-малкувати. Тут вбирати буває погано, бо їх, ну вони ж крупніють, їх багатенько і все хуже і хуже вбирати. Їх теж виберу крупних 4 або мілких 4 і хочу огородити ось сюди. Обрати цю клітку. Тут теж треба прутик одірвали на кормушці. привалю прутик і уберу їх сюди чотири. Коротше, оцих поділю по 4, ландрасів по 4 і тих по 4. І все, і хай ростуть і виростають. Коротше, думаю, так. По ангару, по всьому другому нічого не робив, тому що болів. Ні з того, ні з чого після дня народження Сначала Богдана скосило, Богдана началась температура. Ну а мы с Викой нормально. А потом Богдан выздоровел, на меня воно перейшло. Ну а Вика так и не боліла. Слава Богу, неї иммунитет видать крепкий. Короче, друзья, це вот такой вопрос с ПФ. Я не знаю, у них срок там, якого. 8 марта. Ну не знаю, если это 8, 9, 10 Подивлюсь, что ничего не поміняється, ничего не изменится. Ну тогда да, так на диету, и будем что-то бороться. Я у уколы, уколы там ПГ-600 и тому подобное не колю в себе. Такое не практиковал, всегда как-то так. Ну а це, теперь буду более внимательным, потому что в клетках, во-первых, в клетках их не вытислишь, они вообще тогда не идут. А так, в станку зараз ось, думаю, якщо вона не поросла, якщо вони дві не поросні, тоді їм нове місто в станку і подивлюся, буду контролювати, щоб покрити їх. Хто не помне, я брав у Сергія Хаврата. Сергій Хаврат мені прислав ландраса, дози з Сумської області, і я їх покривав ландрасом. Ну, може, що з дозами що вони не Получилося і все, і потім вже не заходять взагалі. Тобто тут може бути що хочеш. І от, приблизно, дивіться, 4 місяці прокормили цю, кормили, убирали, і 4 місяці ту. Якщо перевести в одну, це одного можна відкормити ота до я за 8 місяців. Ну а так ось. Получається, 4 місяці. Ну, я бачу, що не поросла вона. Не поросла, видно по виміні, що вона не поросла. Нема такого, я не наблюдаю, щоб там вимя наливалося у них, чи там, щоб вони щось там у них... Готовилась петля копоросу, не видно цього. Так, да, Машка? Вони, там, вони самі то при чому, вони її не винуваті. Вони не винуваті, що вони не покрилися, вони ж то не винуваті, органіст такий, так, да? Маршулька. Коротше, друзі, таке теж буває. У мене було вже таке і не раз, жду-жду опороса, а підходу опороса його немає. А по ним ще цього й не видно, вони них животи здорові, вони самі здорові, і, і хто його знає. Коротше, ну я поки понаблюдаю, а там вже буду дивитися. Ну, по свинкам я сказав, що свинки не дзвоніть, не пишіть, тому що свинок вже в продажі нема. Там позаказували і при поплатили. Люди заберуть і все, і більше я продавати їх не буду. Бо й собі ще треба залишити пару штук теж на свиноматок. Ефки, у кого є Ефки, напишіть, що да, чи є у них така проблема, що вони не заходять в загул. А в них така проблема є. От іменно це, що касається Ефки. З канторами такої взагалі проблеми немає. Ну, з такими, більш іншими свинями, ну, навіть Нюрка, вона здорова. Її криєш, кажуть, що вона і не стоїть. Ну, вона завжди схвачує, завжди все нормально. Ну, а по цим, звісно, хряком мені перед цим їх крив, э, аматором, вони крилися. Хряком було проще, вона стоїть, не стоїть, біля хряка все одно, вона починає стояти. І хряком ми її покрили кожну по два рази, отож був у них опорос по 20 штук. Ну а це іскусственно, без хряка, звісно, не дуже. Ну от, видно, що петля ж не загулює, ніде нічого, і вона сама не загулює. Я вже думаю, може поросят мало. Ну, по виміні видно, що немає, не видно, що 5 днів до опоросу, не видно. Не видно. А там кто её знает? Что и как? Короче, вот так, друзья. Все, конечно, растут, все пришли хорошо. Уже надо тоже их рассоединять, разделять. Ну и цик тоже. Так что, друзья, тут такая... Ситуація у нас. Ну, а лінда лінда ось видно, що живіт круглий. Вона лежить, живіт у неї кругою випирає, так це лінді опорос у неї ще через два місяці тільки, так, да, ми дивиться? Вроді би, так. Да. Ну так да. ще два місяці. Вон, поїла, ще й не доїла. Акуратно лягає. Воно і видно по животу, ось вона первіска видно по животу, що вона покрита, а це ж, не знаю, не знаю, Машка, та ні, ну куди, тіка, тіка, тіка, вони тільки їм їсти, давай і все, їдять, звісно, колосально, вони оце, у двох, е, апетит хороший, та, якщо вон у Лінде остається, вона, не доїдає, лягає. Обезяну насипано, вона щось трохи пожувала і лягла. А ці дві їдять шикарно. Вони вже восстановилися, все добре. Ну короче, отак. Ой. А куди мені це, діти, порозсипати? Так, цим висипати. Давай цим висиплю. Дішки. Тут треба зав'язати щось. Хочу одного е, з понеділка одного вибрати там на щілях і убрати вже на м'ясо, подивитися, що буде зважити, подивитися, який виход, що воно вийде. Ну, це так для себе хочу. Кольнуть одного кабанчика. И после того, как я управлюсь, проверяю все клетки, вот так все закрыто и уходим. Пошлить покажу по ангару, что я купил. И... І що ми там робили в останнє часу, перед тим, як хвор схватила. Все, я провіряю, все закрито, виситку позакривано і уходимо так. А тут, а, друзі, по ангару привезли брус, що я заказував, бо у мене вся проблема була, я не мог продовжувати, бо бруска не було. Іменно e, поверха воно туди І на цю сторону брусків не було І тут все стояло А це привезли тепер брус Я більш-менш вичухаюся І і можу продовжувати потихеньку Потихеньку продовжувати Обшивати, ну спочатку брусом, а тоді вже обшивати Ася, що ти, Борю, пригаєш ото той цей? Він і так і... И... Вона молода і його вшатує. Уже аматора одна ушатала. і ти хочеш Борю вшатати, так? Ох уже ж жінки ці. Так що, друзі, я тут теж сейчас туди-сюди почну двигатися по ангару. По ангару то времени ще нам до сезону, потихоньку-потихоньку і зберемо. І також я ж веду підсчоти, і записав цей брус теж, веду підсчоти, скільки він мені вийде. Тоже потім підсоберемося в кучу, ну, середньо, знутрі теж стіни І я потім скажу, перед бетоніровкою, скільки воно мені вийшло і, без полу. А, ну, а потім пол зальємо, то теж потім скажу. Ну, пол — це вже як потепліє, щоб нормально земля ростала, потім вже щось будемо хімічити. Ну, судя по всьому, заливати бетоном, бо все інше там ще дорожче. Саме Оптимальне це бетоном залить його і, я думаю, нічого не видумувати. Під бетон пленку, якусь сітку кинуть і залить, а так буде саме, саме-саме краще. Саме так що тут такий коротенький ролик, так да, Аська? Аська жива-здорова, Боря теж живий-здоровий. Що ми? ми? оце е, постійно як? Утром оправились і Тут болієш, не болієш, управляти це треба. там, наготавлювати кармани, мішувати, то це обов'язково. А так більше нічого по роботам взагалі не робив. Ось я зараз тільки починаю розкачуватися. І то зараз треба ті клітки поробити, щоб тих порозсоединять, бо вони ж ростуть, їх все більше і більше стає. І в клітки вбирати погано. А, а тут зараз теж день-два оклеємо і будемо тут займатися. Коротше, отак. Ну і будемо одного, наверно, на щілях виберемо когось. Вже хай за слідчої неділі для себе вберемо і зважу так. Туди-сюди покажу який виход, яке сало, яке м'ясо, яке все, все покажу. Буду держати вас в курсі. А так нового нічого нема. Шо? Все як і звичайно. Так що, друзі, всім спасибо за внимание і всім пока!